Thank mm -hmm. you. الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم مشاهدين الأعزاء كما تشاهدون جنة في الصحراء الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله مشاهدين الأعزاء هذه الأشجار هناك أشجار الزيتون نرون هذه أشجار الزيتون هنا وهناك بعض الأشجار لم نستطع الدخول سألنا بعض الحراس فكان الرد غير حاولنا ما نجبدوش لهم شي مشكل وليش حاجة حاولنا نصوره من الفوق هذه مشاهدين العظام محطة معالجة المياه الهدمة مدينه السمارة كما تشاهدون هناك اماكن لتصفيه المياه وجمعها كيحاولو يستعملوها بزاف دالحوايج الغارس اخص الغرس بصح الله كاين النخل هذا اشجار الزيتون وهذه تصفيه تصفيه المياه الماء شاركم معكم مشاهدين هذا المنظر الجميل منظر زوين من فوق الطبيعه سبحان الله كنشكروا الناس المسؤولين على هذا هذا ال... المهام الرائع من عندهم تحياتي لهم من من هذا المكان كنشكرهم بزاف صراحه السرور رائع راه كاين هذاك المياه كيستعملوه كيعاودو ثاني كي ساغلو بزاف د الحوايج طقي بزاف حوشكي السامر المياه ما